Hoci vízia je možno naozaj tých 10 rokov, možno aj dlhšie a že si aj tie údaje, zber tých údajov vyžadujú dlhodobejší zber a vyhodnocovanie, ale nastupujú tam tieto faktory z praxe, ktoré prináša život, inak čo sa týka tej fluktuácie, nových projektov, ktoré tiež treba živiť, starať sa, venovať im čas a peniaze. Takže tak postupne vlastne po tej dobe... A povinnej udržateľnosti projektu, ako býva nastavených väčšinou tých 5 rokov v rámci projektov, tak to postupne upadá. V podstate aj u nás by to mohlo pokračovať, len nejakým spôsobom sa s tým projektom už ďalej nerobí, lebo každému projektu sa treba venovať. No, čiže keď nejaká finančná podpora skončí, tak... Sa no, nevedem. to je celkové problém, sme sa aj rozprávali týchto že väčšinou sa nastavujú na nejaké obdobie, keď je financovanie z operačných programov alebo teda z iných zdrojov financovania. A potom je tam nejaká doba udržateľnosti, keď by ten projekt ešte musel bežať. Aj v prípade Biglu to bolo 5 rokov. No a potom nastáva otázka, že... Či bude ten projekt bežať ďalej, či je on taký záujem, alebo nastupujú nové projekty, o ktoré sa opäť treba starať, pretože vlastne to fungovanie na projektoch spôsobuje, že veľa organizácií sa snaží hľadať nové zdroje financovania a tým pádom musí prinášať aj nové projekty. A tie projekty zo sebou obnášajú ďalšie kvantum práce, a uh, ten kolektív je väčšinou obmedzený, niekedy je aj uh, v istých obdobiach dosť veľká fluktuácia, takže ľudia, ktorí robili, dajme tomu, na nejakom projekte, ktorí ním žili, tam už nepracujú, Tu preberanie práce možno nie je úplne ideálne. No a tá preťaženosť projektovou činnosťou a novými projektami spôsobí, že tým starším už uh, nie je taký potenciál, časopriestor, personálny aj finančný, sa im ďalej venovať a udržovať ich na takej úrovni, ako akej boli na tom začiatku.